جلوہ ہے ہمارا ہے کچھ واسن لکھ کے لائی ہیں تو شروع ہو جائیے ورنہ نعرے لگا لگا کہ ہم ہی کو سی بنا دیں گے یہ لوگ